إرعدي يا خيمته القافي وإفرق يا قصير وامطري وبلا المعاني وتر وش ذا أرعدي يا خيمته القافي وإفرق يا قصير وامطري وبلا المعاني وتر وش ذا لها أرعدي يا خيمته القافي وإفرق يا قصير وامطري وبلا المعاني وسالها سجل هي صفحه الشعر باليوم السعيد وبسطور العز والمدح كل اشكالها قصايد شعريه حسب الطلب مواليد ملكه تخرج مدح تراحيب ومقلي وابدا المعاني وجد ارحبوا بالعوده الازرق وابن من زادها والمباخر شاهده وهالسعد مجالها مرحبا بضيوفنا اللي والحصي والحصيد فخرنا بوجودكم هالسعاده فالها شاهدة سعد مجالها جديد الصفات شيلات قصايد شعريه حسب الطلب مواليد ميت. تخرج مدح جهل من قد لا يهد ولا يبي راسخ بطيب كل من علىها بالعودة لازرق زادهن والمباهش شاهدها سعد مجالها والمباح <تصفيق> شاهده وها مجالها، ونسينا طيبها والفعول جالها كاسبه في جودها درب المصيبه مديه مجالها.